الله الرحمن الرحيم وبين استعين اطلاق صورة ثلاث سبعات صورة ثلاث سبعات هي سوف تكون في شهر سبعة يوم سبعة الساعة سبعة مساء وهي الالتزام في المنزل من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء ساعة واحدة بس هنعمل وقفة احتجاجية في بيتنا كلنا عشان نخرج الملكة كيلو وتحس بينا الحكومة فده يعني الموعد المناسب يعني قدامنا شهرين نجمع فيهم نص الشعب المصري حتى على الأقل يعني نص الشعب المصري يعرف الموضوع ويتجاوب معنا ويبقى اليوم ده يوم مشهود لينا ان احنا بنقرر قرار مصيري واحنا قاعدين في بيوتنا مش عايز انزلكم الشارع ولا اعرضكو الى مخاطر يعني المظاهره هتكون مظاهره في البيت هنقعد في البيت شو ماتش كوره كده لما بيبقى في ماتش بين يعني ناديين مهمين قوي لو كاس عالم بقي كله بيقعد في البيت وبيستني الماتش ومش عارف احنا نخصص اليوم ده هيكون يوم جمعة يوم سبعه سبعه هيكون يوم الجمعة نقعدوا كلنا الساعة سبعه لغاية الساعة تمانيه في بيوتنا ونخلي الشوارع كلها فاضيه يبقي احنا حققنا انجاز تاريخي بدون ما نسبب مشاكل للحكومه ولا نسبب مشاكل لينا. فهو ده التعبير السليم للشعب المصري وندعو كل المصريين ان يجلسوا في بيوتهم يوم سبعة سبعة الساعة سبعة مساء حتى الساعة سامنة مساء بس ده كل المطلوب منكم عشان نقدر نغير الوضع ونطلع لكم الملكة كيلوباترا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله كان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثة من مصر حاصل ليسانس اداب وتحديد المواقع الجغرافية لعلامات الساعة الكبرى تليفونى 01285789734 وشكرا علي حسن استماعكم